السلام على من تبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام ازول اليوم باش على ربط البكاره بالمراه في الغنوصية طبعاً الفيديو هذه باش نركزوا على مسألة لماذا تم ربط البكارة بالمرأة طبعاً نحن نعرف ان كل الأديان أو المعتقدات سواء الطبيعية أو الاصطناعية اللي أنا سميها الديانات ما يطلق عليها بين قوسين سماوية كل مصادر معرفتها يجي من الغنوصيه اذا ما هذه الاديان ربطت البكاره بالمرأه او العذريه بالمرأه ليس صدفه وانما لان ذلك موجود بالفعل في الغنوصيه طبعا مش بنفس الطريقه ولكن موجود وجود فعلي في الغنوصيه ولكن الاديان كلها وخاصه انبيائها ورسلها وعلماء دينها الكبار مش العلماء الدين هذا بدوره علماء البطاطا اللي موجودين تقريبا الان في وسائل الاعلام وفي المساجد وفي المدارس الدينيه وهنا نتكلم مش على الاسلام فقط على كل الاديان ما يطلق عليها بين قوسين سماويه هذوما العلماء اللي يسميهم انا علماء النقل وعلماء البلاط وعلماء المصلحه هذوما حراس الجهل والتخلف وليس لهم اي معرفه بالغنوصيه اما العلماء الكبار اللي عندهم معرفه وفهم بالغنوصيه أو الأنبياء أو الرسل اللي جابوا هذه الأديان عندهم معرفة بالغنوصية وعلى الفكر الغنوصي بنوا ما يسمى الدين بتاعهم ولكن هؤلاء هل أخفوا حقيقة الغنوصية عمداً وتجبراً ومن أجل مصالح شخصية أم أخفوها من أجل هدف معين او فكره معينه طبعا انا منجمش ندخل في النوايا متاعهم ولكن انا نقول انهم مادام هما يعرفوا الغنوصيه ويعرفوا الفكر الغنوصي لا يمكن ان يكون اخفاهم للحقيقه الفعليه هكاكا ونضرب لكم مثال حول هذا نتصوروا مثلا بو ولا مسؤول عنده حاجه ثمينه جدا وعنده ولاد والولاد متاعه صغار وخاف ليموت والولاد متاعه ما يعطيوش قيمه لهذا الشيء الثمين لان حتى ولو فسرلهم لهم وفهمهم قيمه هذا الشيء الثمين مستحيل يعرفوا قيمته لان المستوى الوعي المتاحهم محدود إذن هوني البو او المسؤول شنو هو عنده باش يعمل يعني؟ حاجه من اثنين يا اما يقول لهم الحقيقه وما همش باش يفهموها وباش يضيعوها وبش يهينوها وما هيش باش توصل للي بعد يا اما يشد هذيك الحقيقه ويخبيها في حاجه عزيزه عليهم ينجموا يفهموها فيخذلهم حاجة مثلاً كي يقولوا لعبة من اللعب متاعهم، واللعبة هذيك يستطيع مع هما بيدهم مقتنعين اللي هي ثمينة ويشد يخبي فيها هذيك الحاجة الثمينة أو هذيك الحقيقة ويجي يقول لهم حافظوا على اللعبة هذي رأي اللعبة هذي جداً مهمة ما غير بيقول لهم الحقيقة أو الشيء الثمين اللي داخل هذه اللعبة وبهذه الطريقه البو او المسؤول ينجم يموت مرتاح ويتهنى لانه يعرف ان أولاده او الاشخاص اللي مسؤول عليهم باش يحافظوا على اللعبه هذيك وباش يحافظوا عليها بطريقه انها ما تضيعش ويعطوها اهميه لانهم فاهمين اهميه هذيك اللعبه على حسب مستوى وعيهم وتفكيرهم حتى يجيل وقت من الاوقات بعد جيل او زوز او ثلاثه واحد يكتشف اللي اللعبه هذيك او المظهر هذاك او القشره هذاك مش هو الثمين وانما اللي موجود في الداخل نتاعو وهنا علماء الجهل والتخلف واللي نسميهم علماء الدين في كل الاديان قاعدين لهين باللعبه هذيك ويزينوا فيها وياكدوا فيها وميحبوش او ما يعرفوش قال لي وراء هذه اللعبه فما حقيقه اخرى اثمن وثم لب اهم هو المهم ليس القشور الظاهريه انا نتصور الانبياء الكبار ومعنى الرسل والعلماء الكبار كانوا يعرفوا الحقيقه ولكن كانوا يعرفوا ان الشعوب ما تفهمش شنو يقولوا فيحاولوا باش لهم الحقيقه بحاجات اخرى بالنسبه لهم عزيزه باش يحافظوا على الحقيقه هذيك باش توصل للاجيال القادمه هذا معناتها حسب وجهه أنا المهم اللي حبيت أقوله من الكلام هذا ان الاديان كلها مهما كانت سواء كما قلت الطبيعيه او المصطنعه مصدرها الأساسي والأول هي الغنوصية لأن الغنوصية هي أقدم معتقد إنساني وهي لا تعتمد لا على الفكر ولا على الحكم الظاهري وإنما تحكم على الإحساس الداخلي بالنسبة للغنوصية الجنس المؤنث الموجود في الموجود الواعي هو التمثيل الحقيقي والاقرب لحقيقه الوجود الكلي احنا نعرف اللي الموجود الوعي الوحيد اللي نعرفه الان هو الانسان طبعا الغنوصية تقول يمكن موجود بل تقول موجود موجودات اخرى واعيه في هذا الكون ولكن احنا ما باش عليهم وهي ما تتكلمش عليها بالتفاصيل وإنما تتكلم على الموجود الواعي الإنساني اللي موجود الآن اللي هما نطلق عليهم الإنسان أو البشر إذا فهذا الإنسان متكون من سلبي وإيجابي متكون من أنثى وذكر اللي أحنا نطلق عليه بالعرف متاعنا مرأة وراجل الراجل أو ما يسمى الذكر أو الإيجابي يمثل الوجود المادي بينما الانثى تمثل الوجود المادي وغير المادي اي الوجود الكلي واهميه الانسان نجدها في كل الديانات القديمه الديانات القديمه كانت تقدس المراه وكان تعتبر الانسان هو انصاف الهه ما يسمى بالتحلي الالهي في الانسان او بالتزاوج بين الالهه والانسان او حتى الديانات ما يطلق عليها السماويه تتكلم عن خليفه الرب على الارض او خليفه الرب على الوجود المادي. او في بعض المعتقدات بابن الرب اللي هو معناتها ممثل الرب في الوجود المادي. اذا اهميه الانسان اللي موجوده في الغنوصيه مع نلقاها في كل الأديان طبعاً الغنوصية لا تتكلم على الإنسان فقط وإنما تتكلم على الموجود الواعي والموجود الواعي اللي نعرفه الآن هو الإنسان وانتم تعرفون الغنوصية أيضاً تعتبر أن الوجود المادي ما هو إلا تشكيل للوجود العدمي وترى أن الفرق بين الوجود العدمي والوجود المادي هو فرق في تغيير الظاهر أي ما يسمى بالوجود العدمي هو في الظاهر عدمي وفي داخله مادي بينما الوجود المادي هو في ظاهره مادي ولكن في باطنه عدمي هذا هو الفرق ما بين الوجود العدمي والوجود المادي ومن هنا التمثيل الكلي للوجود في الوقت الحاضر والآن هي الإنسانية متكونة من ذكر وأنثى أي من سلبي وإيجابي ونحن نعلم أن السلبي يسبق الإيجابي وأن الإيجابي هو حديث الظهور بعد الصفر أو بعد البدء أو بعد الانطلاقة في الوجود المادي إذن هذا التمثيل الذي يتكرر في الأزل على حسب الغنوصية إن القانون هو نفسه قاعد يتكرر ولكن يأخذ مظاهر عديدة يعني كما وجد الوجود المادي من العدم نجده الآن في هذا الوجود يتكرر في كل المجالات وفي كل الموجودات ولكن أكثر تمثيل موجود في الوجود الواعي اللي هو بالنسبة لينا الإنسان ولهذا مثلا نجد في القران وخلقنا الانسان في احسن تقويم اذا من هنا نفهم معناتها اهميه الانسان في الغنوصيه واهميه الوعي في الغنوصيه يعني الشيء مهم في الغنوصيه على حسب درجه الوعي بتاعه وطبعا الانسان عنده درجه من الوعي وعنده اسلوب تعبير هذه هي ما تتخلي القوه امتاه والمراه هوني عندما نشوف المراه طبعا هناك ياسر حيوانات عندهم البكار ولكن ما عندهمش الوعي اللي عند الانسان لهذا الانثى البشريه تختلف على انثى بقيه الحيوانات واحنا نعرفوا اللي في الغنوصيه الذي يميز موجود عن موجود هو الوعي والمعرفه والانتباه لان ما قيمه الاشياء لو حتى حد ما بها معناتها ما عندها حتى قيمه. لهذا يعتبر الوعي جدا مهم والمراه او الانثى جدا مهمه. اذا عندما تولد الانثى تولد بكر حتى تصل الى عمر معين وتفقد البكاره متاعها، فالغنوصيه تعتبر هذه الفتره ما يسمى فتره البكاره هي فتره العدم الوجودي او الوجود العدمي. وعندما تفض البكاره هذيك بدايه ما يسمى الخلق او البدء او الحركه وهذا يحدث طبعا عند البشر عن طريق ما يسمى بالذكر او الرجل الذي يفض البكاره ولهذا الغنوصيه تعطي اهميه كبيره لمساله فض البكاره عند المراه في البشر ولكن الغنوصية تتكلم عن نوعين من البكارة تعتبر البكارة المعنوية أو الحسية والبكارة الجسدية وأنتم تعرفون الغنوصية تؤمن بالإزدواجية الإزدواجية موجودة في هذا الوجود وموجودة حتى في الوجود العدمي ولكن في عالم الوجود المادي هي أكثر ظهورا وأكثر وضوحا. اذا هوني الغنوصيه عندما تتكلم على البكاره لا تتكلم على البكاره الجسديه فقط وانما تتكلم ايضا على البكاره المعنويه وهذه جدا مهمه الواحد يقول شنو علاقه فقدان البكاره الجسديه بالبكاره المعنويه طبعا الان العلم تطور وعلم النفس يعني اصبح اكثر تطور والعلماء الان لو ترجع البحوثات تجد ان المرأة عندما تفقد البكارة متاعها يعني تتغير البكارة الجسدية وهناك علاقة كبيرة جدا بين ما يسمى فقدان البكارة والطبيعة النفسية للمرأة هذه معناتها نقطة جدا مهمة وعلم النفس يبحث فيها مش كيما وحدة فقدت البكارة متاعها باختصاب أو عن كره كيما وحدة فقدت البكاره بتاعها بتوافق واتفاق وقبول وكما وحده فقدت البكاره بتاعها بحب عن حب وعن رغبه كبيره هذه جدا مهمه يعني الانواع الثلاثه اللي ذكرناهم في الفيديو الاول وقت تكلمنا عن البكاره وقلنا ان طريقه الخلق هناك ثلاثه احتمالات يما عن طريق الاختصاب او عن طريق التوافق أو عن طريق ما يسمى الحب وطبعا بعضهم سألوني السؤال قالوا لي يعني هل الخلق تم عن طريق حب أو عن طريق اختصاب أو عن طريق توافق الغنوصية تقول إن الثلاثة وقعوا في نفس الوقت يعني هناك جزء من الوجود ظهر عن طريق اختصاب وهناك جزء من الوجود ظهر عن طريق توافق وهناك جزء من الوجود ظهر عن طريق ما يسمى حب ولهذا تعتبر الغنوصية ما يسمى بالمرحلة الثالثة وتوصلنا للمرحلة الثالثة ما تكلمتش عليها كيفاش عملية القلق هذايا ما يسمى بالمثلث المثلث هذا يمثل جنس الذكر وهو المثلث الذي أيضا يمثل الاختصاب ثم القلب الذي يمثل الحب ثم التوافق الذي يمثل الأزل يعني هذوما الثلاثة الأزل الحب ثم المثلث الاغتصاب وتقول الغنوصية أن الثلاثة هذهم حدثوا عند البدء وعند ظهور الوجود وهذه نفس العملية توقع الآن لما يسمى البشر لأن كما قلت لكم المرأة قبل فض البكارة تمثل العدم وبعد فض البكارة تمثل الوجود. إذا هذه الحقيقة الغنوصية نجدها في الأديان ما يسمى السماوية والطبيعية والمعتقدات أخذتها كلها من الغنوصية. لكن هذه الأديان لم تأخذ الحقيقة كما هي. لم تراعي جانب مهم جدا اللي هو فض البكاره النفسي وركزت على فض البكاره الجسدي هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه انها ربطت العلاقه بتاع فض البكاره بتواقيس دينيه مثل الزواج يعني تعتبر الزواج هو الوحيد الحامي للمراه لكي تفض بكارتها وهذا لا نجده في الغنوصيه إذا شفتوا كيفاش إن الغنوصية ربطت البكارة بالأنثى وعندما نقول أنثى لا أقصد إمرأة وإنما حتى الرجل المؤنث أو المخنث تفض بكارته مثل المرأة إذا الغنوصية كما قلت لكم تؤمن بالذكر والأنثى بالطبيعة الأنثوية والطبيعة الذكرية كما إن الرجل الحساس الذي عنده طبيعة أنثوية حتى ولو هو ماهوش مثلي تفض بكارته النفسية إذا لازمكم تفهموا النقطة هذه بينما في الأديان لا ربطوا المسألة بالجنس والشكل نتاع الرجل والشكل نتاع المرأة وربطوا هذه بعادات وتقاليد وتواقيس نتاع زواج وكل شيء وما اهتموش بالجانب النفسي فلهذا الذي نراه في كل الأديان من زواج وزيجات وكلها هذا يمكن أن يكون تحت طائل الاختصاب يعني البنت يمكن أن يتم اختصابها من طرف زوجها اللي هو في الدين يراها مسألة عادية إذا هوني نكتفي بهذا القدر حول مفهوم ربط البكارة بالمرأة في الغنوصية نظن الفكرة مفهومة ونخليوا الفيديو القادم كيف الأديان المتوارثة والتقليدية هذه، بكلها الطبيعية والغير طبيعية والسماوية هذه كيفاش أنها لم تصل إلى حقيقة الغنوصية وإنما اكتفت بالشكل الظاهري فقط، واهتمت بالزيجات والتقاليد والعادات، ولم تهتم بالجانب النفسي اللي ركزت عليه الغنوصية تركيز كبير نظن الفكره واضحه وهذا شنو باش كيف الاديان خاصه السماويه اهانت المراه واهانت فكره البكارة وهنا ليست ديانات سماويه فقط وانما حتى ما نطلق عليه الان المدنيه الغربيه التي تسير على منهج الاديان ولم تهتم بالطبيعه الانثويه للمراه وشكرا على المتابعه وشكرا على التشجيع وشكرا على التوزيع ومعاه فيديو قادم وبسلام